Ce? Ah, moante, cu fratele omenei Ah Iau Doi am tendința de a mă defini multiple personalități în mine ce tinde a grăi? Am plecat la drum, nu vreau să intru în periplu. Mă piși pe sfatul tău, nu știu să greșesc și singur. Sigur pe sine când scuip această cuvântare, îmi dezbat opinia ca într-o argumentare. N-am să merg Polea alea Aată de turma, p una ca să las ceva în urmă. Mă curma un gând din umbra, ce în capul meu tot urla Si mă face să contrazic oamenii cu mintea scurta Îi vad pe pentru de atenție. Și-o pis de ce -i normal, ca vrea atenție. Indicat să mă inteles, cum sim cuvântul Nu te da meu Ca o să pești când trece Vantul Întreabă-te pe tine de tine, te invețe Când orice E un taler cu două fețe Antera îmi mormântesc gânduri în craniul tău Sub pământ unde mă simt în largul meu Intru cu tupeu să-ți dărâm regimentul Întindez poarta vocală să-mi simți mai bine sentimentul Underground îmi vor gânduri în craniul tău Cu orice preț țin bine de cei al meu Am alga mă scoate din cara Pace Nu-mi pasă cine încarcă, contează doar cine trage Pura! Măta și tatuți, afectează fica tu și sănătatea zilnic. Mă salută să nu facă nefăcută fătucă Sunt demonic, o nefutută zilnic. Pui pe burtă, slugă javră leproasă, lipit din oasă. Sincer, zimci Vred de la un rege ce ale o casă O nevastă sau o farsă, moare gafă pracat Că oamenii s-au panicat, că ca vorbim dar faptă N-are rău, că orice combinație tare se strică, El ce-o poartă, poartă o Și nu sunt sigpar, sigt Pe lume dispar, parcă un unul Ia un tic, nervos, stai jos Am fost, n-am fost, eu cum Țin pojegos, unu. ras Ras în capărbos, face rabda, Te face să râzi și e serios, nu Reprezint gang, stai, eu sunt stăpân pe bucata Asta tu, ești maestru terestru care Eu extraterestru la metru în versuri Atât de profund se simte, cum lumea minte Deschide ochii, universul ăsta e plin de Vende topite pe toace, le dau capace drace Veniți încoace, toate încerci și nu ai ce-i face Izolvă-te, de nu prins mesajele de din cap ca tâmpitul că sprea grave topele Ascultă sunetele ce răsună din trecut Vin din viitor, cu vibrații prezente în interior mori